السّلام علیکم ناظرین شہد کی مکی ایک بےحد ہی چھوٹی سی مخلوق ہے ناظرین کیا ہوا اگر یہ اس دنیا سے ختم ہو جائے ناظرین البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری کہتی ہے کہ اگر شہد کی مکی ختم ہو جائے تو اس کے کچھ سالوں بعد انسان بھی اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے اس تھیوری کے کوئی پختہ ثبوت تو نہیں ہے مگر یہ بات سچ بھی ہو سکتی ہے ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوا اگر شہد کی مکھیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا سے ختم ہو جائیں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بڑھ رہے تر بآسانی مل سکیں ناظرین کیا ہو اگر شہد کی مکھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہماری اس دنیا سے ختم ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہمیں شہد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ ملے مگر ناظرین ہم انسان تو شہد کے بنا بھی آرام سے زندگی گزار لیتے ہیں ناظین شہد کی مکھی کا انسان سے تعلق رکلی تو نہیں مگر ان رکلی ضرور ہے ناظین آپ کو پتا ہوگا کہ مکھیاں پولینیشن کرتی ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں تمام پودے پھل پھول ذائقہ دار بنتے ہیں ناظین یہ چھوٹی سی دیکھنے والی مکھیاں دکھتی تو ایک جیسی ہیں مگر ان کی زمین پر تقریباً بیس ہزار سے زائد اقسام پائے جاتی ہیں نازن پولینیشن دوستوں تمام جانداروں کی طرح پودوں میں بھی میل اور فی میل ہوتا ہے جب شہد کی مکھی میل پودوں کے پھولوں میں آ کر بیٹھتی ہے تو پولن گرین ان کے جسم اور پاؤں سے چپک جاتا ہے اس کے بعد جب یہی مکھی فی میل پودوں کے پارٹس پر جا کر بیٹھتی ہے تو اس کی میل پارٹ پر پولن گرین پھیل جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پولن گرین ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو پاتا ہے اور اسی وجہ سے دنیا بھر کے پھل پھول ذائقہ دار ہو جاتے ہیں یہ کام تتنیاں بھی سر انجام دیتی ہیں مگر خوراک کا ستر فیصد سے زائد حصہ ہمیں ان مکھیوں کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اگر مکھیاں نہ ہوں تو پولینیشن نہ ہونے کی صورت میں دنیا سے لاکھوں پودے ختم ہو جائیں گے اور جس کی وجہ سے دنیا بھر کے کھانے میں بھی کمی واقع ہوگی کیونکہ شاید کی مکھی کی وجہ سے ہر سال دو سو پینسٹھ ملین ڈالر سے زائد کی سبزی پھل پھول اور دوسرے کھانے ہمیں میسر ہوتے ہیں ناظرین دنیا میں بڑھتی فضائی آلودگی ان کی موت کی وجہ بن رہی ہے اور یہ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو کر مر رہی ہیں پودوں پہ کیے جانے والا کیڑے مار ادویات بھی ان کے مرنے کا ذمہ دار ہے اگر یہ اس دنیا سے ختم ہو گئیں تو اس کا بہت بڑا اور برا اثر ہماری خوراک پہ ہوگا اور ان کے ساتھ ساتھ کئی فصلیں بھی زمین سے غائب ہو جائیں گی تو ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا بنانا ہوگا تاکہ ہم قدرت کی دی ہوئی کہیں اس عظیم میں سے محروم نہ ہو جائیں تو ناظرین میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والے ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بڑے وی تربہ آسانی ملتا رہا کریں ایک نئے ویڈیو میں پھر ملیں گے تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ